اپنی کتابیں دیکھیں کسی نے مرد کے لیے سر جو ہے نا ڈانگرے کو نماز کا حصہ نہیں کہا کسی فقیر عالم کا یہ قول نہیں سر جو ہے یہ عورت نہیں کوئی شرمگاہ نہیں پوشیدہ رکھنے کی چیز نہیں مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک یہ حصہ ہے جو لازم ہے چھپانا اس کے علاوہ اگر وہ کرتا بھی نہیں پہنتا نا آپ تو سر کی بات کرو نا کرتا بھی اتار کر پاس ہی رکھ دے اور اکیلے تہبند میں نماز پڑھے کوئی نہیں روک سکتا فی حضور نے پڑھی حضرت جابر پڑھ رہے تھے کپڑے پڑے تھے ایک ہی چادر میں تو بعد آدمی نے پوچھا آپ یہ کیا نیم کو مصر میں اسی لیے کر رہا ہوں تیرے جیسے بیوقوف انہوں نے پتا چل جائے کہ مرد کے لیے نماز میں جو لباس ضروری ہے وہ صرف ناف سے گئے باقی کو اچھا لباس پہنتا ٹھیک ہے کرتا وغیرہ بسم اللہ مگر سر تو بالکل شامل نہیں نا سر کا کوئی درجہ نہ کوئی زیادہ سواب نہ مستب کچھ نہیں بلکہ اگر نیت کر لے یہ کہ میں اپنے فخر کا لباس اتارتا ہوں جو پگڑی تھی نا وکار کا چودر کا نشان میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں میری کیا چودر کوئی وقار نہیں لکھیں گے امام ابو عیسفا رحمۃ اللہ گیری اٹھا لے اور مولانا احمد خان رحمتہ اللہ نے خود کہا لوگوں نے کہا ہندوستان میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے وہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں معاشی کے لیے کر لے تو انہوں نے کہا وہ تو بہت اعلیٰ کرتے اس لیے ٹوپی بھی گرجت اٹھانی نہیں یہ نیت کرو کہ یہ جو چزراہٹ تھی ختم اللہ کے سامنے میرا کیا وکار میں زلیر السوا بے طرح سے زیادہ سواب مگر نیت یہ ننگے سر والوں کو بھی یہ بات سمجھایا نا کہ موری ساتھ کہتا صرف ننگا سر شرارت سے نہیں کرنا اس نیت سے کرنا کہ یہ بڑی بات تھی وقار مگر میں نے وقار ختم کر لیا اور ایسے اس, اس بات کا جواب ہی مل گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ سسرال کیا جانا ہوتا عدالت میں جانا ہوتا ٹوپیاں لیتے ہیں اور وہ یہی تو فرق سمجھنا تھا وہاں تو وکار دکھانے کی ضرورت ہے کہ سسرال کوئی سمجھے اس کی کوئی شخصیت ہے اور عدالت بھی سمجھے کوئی موزد آدمی وہ خدا کے سامنے موزت بند کر جانا یہاں تو ذلت و رسوائی جیسے آپ دیکھتے ہیں نمونہ کہ بیت اللہ شریف کی حاضری جب ہوتی ہے حاضر عمرے کی تو بجائے اس کے کہلات کہتا پگڑ بند ہو ننگے کرا دی یہ برائی ہوتی ہوتی اسی لیے ساروں ننگے کرائے کہ یہاں کسی چزراہٹ کی ضرورت ہو تاج و تاج اور سارے اپنی پگڑیاں چوپیاں صح؟ صح؟ میرے تم حقیر بندے